کا دیوانہ پن صحابا پے لٹا تن من صحابا کا دیوانہ پن صحابا پے لٹا تن صحابہ زندگی میری صحابہ زندگی میری صحابہ دل کیے دڑکن صحابا کا صحاب پی لٹا تنمن محمد موصفی ہے چاند اور اصحاب تارے ہیں محمد موصفیٰ ہے چاند اور اصحاب تارے ہیں صحابہ دشمنو سلو صحابہ بن خسارے ہیں مینارے روشنی ہے یہ مینارے روشری ہے یہ مینار روشنی ہے یہ شراب دل کشی ہے یہ تو ان کا تھام لے دامن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ زندگی میری صحابہ زندگی میری صحابہ دل کی صحابہ کا دِوالا بن صحابہ پہ لٹاتن من میری یہ جان ہو قربان تجھ پہ اے نصی ب اے عائشاہ کے باپ سیدنا صدیق اکبر قکبر میری جان ہو قربان تجھ پہ اے آور اے امی عائشہ کے باپ سیدنا صدیق اکبر نبی کا روزے انبر نبی کا بنا ہے ال نہو اکبر نبی کا روزے البر بنا ہے ال اکبر تیرا مدفن تیرا مسکن صحابہ کا دیوانہ پن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ زند زندگی میری صحابہ زندگی میری صحابہ دل کیے دڑکن صحابہ کا دیواناپن صحابا پے لٹاتن من صحابہ کے دفاع میں جان اٹھ اپنی فدا کر دے جو کستاخ آقا کا تو سر تن سے جدا کر دے صحابہ کے دفاع میں جان اٹھ اپنی فدا کر دے جوہو کستاخ آقا کا تو سر تن سے جدا کر دے لگا کے جان کی بازی تو کر اللہ کو لگا کے جان کی بازی تو کر ال اللہ حو رازی قبر روشن حشر روشن صحابہ کا دیوانہ دیواناپن صحابا پے لٹاتن من صحابہ زندگی میری صحابہ زندگی میری صحابہ دل کیے دڑکن صحابہ کا دیوالا پن صحابہ پہ لٹا تنمن صحابہ کے دفاع میں جو جوان جو جانے ہیں صحابہ کے دفاع میں جو جوان جانے لٹاتے ہیں وہ کے خون میں لت پت مہکتے جگمگاتے ہیں وہ لت چمکتے مسکراتے ہیں انہیں بلاتی ہیں انہیں بلاتی ہیں حیا سے گن گناتی ہے انہیں ہورے بلاتی ہے حیاء سے گن گناتی ہے تو دلہا میں تیری دلہن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ زند زندگی میری صحابہ زندگی میری صحابہ دل کیے دڑکن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من تیرا مذہب تیرا مسلک فسانہ ہے کہانی ہے تبر کا تمہیں بانی تیری تک یا نشانی ہے تیرا مذہب تیرا مسلک فسانہ ہے کہانی ہے تبر کا تمہیں بانی تیری تک یا نشانی ہے ذلت کا نشا ہے اب زمانے پہ آیا ہے اب تذلت کا نشا ہے اب زمانے پہ آیا ہے اب کالک صحابہ کا د صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ زندگی میری صحابہ زندگی میری صحابہ دل کیے دڑکن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من تو سچا تو پھر اک بات میری سن بتا مجھ کو تہے سچا تو پھر ایک بات میری سن بتا مجھ کو تو اپنے سارے کنبے میں کوئی ایک حافظ دکھا مجھ کو تو اپنے سارے گنبے میں کوئی ایک حافظ دکھا مجھ کو شریت میں نہیں ملتے شریعت میں نہیں ملتے تیری دولت تیرے چمٹے تیرے گنگرو تیرے کنگن صحابہ کا دیوان صحاب لات من سہاباز دگی میری سہاباز دگی میری صحابا دل کئے دڑکن سہابا کا دیوانہ دن صحابا پے لاتن من محمد کے صحابہ سبق سب ہے قدر لوگو محمد کے صحابہ سب کے سب ہے ذی قدر لوگو نبی نے آپ جنت میں ہے دیکھے ان کے گر لوگو نبی نے آپ جنت میں دیکھے ان کے رضا کے ان سے وادے ہیں رضا کے ان سے وعدے ہیں وہ ہے جنت کے شہزادے رضا کے ان سے وعدے ہیں وہ ہے جنت کے شہزادے محمد کا حسی گلشن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ बन, लुटा तन मन सहाबा जिंद मेरी सहाबा जिंदगी मेरी सहाबा दिल किए दड़कन सहाबा का दीवानापन सहाबापे लुटा तन وفا کی راہ راہی صحابہ کا سپاہی بن وفاق راہ راہی صحابہ کا سپاہی بن اشتہ الا الکفار بہت خیر خاہی بن خیر اخوت کا علم لہرا اخوت کا علم لہرا تو آگے بڑھ نہیں گبرا اخوت کا علم لہرا تو آگے بڑھ نہیں گبرا اے محترمی جنا من صحابہ کا دیوانہ بن صحابا پے لات من صحابہ گی میری صحابہ زندگی میری صحابہ دل کیے دڑکن صحابہ کا بن صحابہ پہ لاتن تنمن